Fost ministru de finanțe trage un semnal de alarmă, decizia lui Trump care ar putea lovi în plin economia României. Între discuile despre congresul lui Liviu Dragnea i presupusa poza codruiei Covei din interviurile lui Sebastian Ghi, pare ce nici nu observam câteva evenimente majore internaționale care pot afecta economia României. Este opinia Ioanei Petrescu, fost ministru de finance în guvernul Ponta. Unul dintre evenimentele majore internaționale ar putea fi gestul lui Donald Trump de a începe un adevărat război comercial. Mai exact. Președintele american dorete să impun tarife de 10% pe aluminiu de 25% la oil. În cazul în care UE nu va fi acceptat de la aceste tarife, Bruxelles s-a pregătit deja să retalieze cu o listă 200 de posibile produse pe care le import din SUA la care ar dori, la rândul ei, să aplice tarife. Din acel moment, ne putem imagina cum suava va impune tarife pe alte bunuri pe care le import din UE, iar războiul comercial va fi în plin toi. Situaia e destul de grav. Robert Schiller, laureatul premiului Nobel pentru economie și profesor la Universitatea IALE, spune că tarifele lui Trump reprezintă abia o prim lovitură într-un război comercial și ce efectele disruptive se vor resimi imediat la nivel mondial. Acesta compar situaia de azi cu începuturile marii de presiuni economice din 1930 când companiile se ne-au amânat investiile în sua exact din cauza impunerii unor tarife de 25% pe OLI 10% pe aluminiu. Noi putem fi afectați de aceste eventuale măsuri internaționale dacă pe lista de produse pe care se vor impune tarife vor intra aici cele pe care le exportam în SUA sau dacă această listă va cuprinde și componentele produse în România pentru bunuri care sunt destinate exportului în SUA. În primele 11 luni ale anului 2017, conform ultimelor cifre publicate de INS, din totalul exporturilor românești, 28,5 reprezint mai și dispozitive mecanice, 18 mijloace de transport, 12,5 sunt materiale de construcții, imobilier. A, dar, ar cam fi motive de îngrijorare. De exemplu, SUA va impune tarife pentru mainile germane pentru care noi producem piese. Indirect, România va fi afectat prin secederea exporturilor ce trei Germania -i, implicit, prin secederea numărului de locuri de muncă. sau dacă Sua, de exemplu, vor impune tarife mai mari pentru mobilierul importat din UE, România va fi afectată de data asta în mod direct pentru ce avem firme românești care export mobil în Sua. Rămâne de văzut câte victime va face acest rezboi comercial, dar efectele nu pot fi decât negative pentru exporturile românești, pentru numărul locurilor de muncă de la noi și pentru sumele colectate la bugetul de stat de la firmele românății care, în aceste condiții, vor plăti mai puine taxe pe profit, mai puine asigurări sociale pentru a scrie Ioana Petrescu pe blog.